القصيد الجزل والنقدر اليوم انتقيت يوم أنا شاعر أجد المعاني والقيوف مرحبا عند الذي دوم الحمد انا الكفو مرحبا يوم اللي فات الكريم اللي سعدت هذي في ملف الضيوف جديد وحصري على استديو الريم للانتاج الفني جديد و حصري على استديو أريم من انتاج الفن جديد وحصري على استديو للانتاج الفني جديد وحصري على استديو أريان للإنتاج الفني. كل جديد وحصري على استديو الريم للانتاج الفني. <تصفيق> جديد وحصري على استديو الريم للانتاج الفني. على استديو الريم للانتاج الفني.